يا ربي يسوع، زو... صحيح الناس بتقولوا، أنت هتبعت من الأرض! أيوة حبيبي، صحيح، إزاي أقدر أعيش أنا طفل صغير، أنا تعيس! أنا اخترت لك يا حبيبي، من بين الناس الملايكة ملاك، ملاك ليك مخصوص، هيكون مستنيك، مستنيك أول ما توصل! حيخلي باله منك لكن انا هنا مبسوط خالص مش بعمل اي حاجه غير اني اغني واضحك الملاك بتاعك يا حبيبي هيغني لك كل يوم وهيخليك فرحان فرحان دايما سعيد وازاي اقدر افهم الناس على الارض انا مش بعرف اتكلم زيهم ملاكك يا حبيبي هيقولك أحلى كلام وهيعلمك ازاي تتكلم طب أعمل ايه لو أنا عايز أتكلم معاك هيعرفك ازاي تدم إيديك وتغمض عينيك وتتكلم معي لكن أنا سمعت إن الأرض فيها ناس وحشين وأشرار خايف منهم ما تخافش يا حبيبي ملاكك هيدافع عنك هيدافع عنك حتى لو ده كلفه حياتك لكن انا على عشان مش هشوفك ملاكك الحلو هيكلمك عنه وهيقول لك ازاي تقدر تجيلي ما تخافش يا حبيبي انا هفضل معاك هفضل قريب منك بس مش هتشوفي جاي جاي جاي اهو اهو اهو اهو ايه ده في اصوات جايه من الارض الظاهر الوقت ده لاروح في الارض ممكن بس تقولي بلاكي اسمه ايه؟ ما يهمكش اسمه يا ابني انت ممكن تناديه وتقول له ماما you <laughs>